Moikka! Mä olen Katja ja tänään me kokeillaan, mitä tapahtuu kananmunalle, kun se laitetaan etikkaan. Tähän me tarvitaan etikkaa, lasi ja kananmuna. Aseta kananmuna varovasti lasin pohjalle, niin ettei se mene rikki. Kaara kananmunan päälle etikkaa niin paljon, että koko kananmuna peittyy. Jos kananmona kelluu, voit laittaa sen päälle kevyen painon. Peitä astia kannella, tai poliolla. Muista, että etikka haisee vähän pahalta, joten lasi kannattaa jättää turvalliseen paikkaan, niin ettei se ainakaan pääse kaatumaan. Nyt voit jättää kananmonan etikkaan odottelemaan kolmeksi päiväksi. Voit käydä välillä katselemassa, Huomaatko kananmunassa tapahtuneen muutoksia? Nyt voit pysäyttää videon ja jatkaa sen katselemista kolmen päivän päästä niin et pilaa yllätystä. Nyt on kulunut kolme päivää ja kananmunasi pitäisi olla valmis eli täysin kuoreton. Jos kananmunassa kuitenkin on vielä hieman kuorta, voit jättää sen päiväksi tai pariksi etikkaan vielä odottamaan. Nyt näet, Miltä kananmuna oikein näyttää ilman kuorta. Sinä pitää kasassa kaksi melko vahvaa kalvoa. Kananmunan keskellä on keltuainen. Keltuaisen ympärillä on valkuainen, joka suojaa keltuaista muun muassa bakteereilta. Uusi yksilö ei oikeastaan synny keltuaisesta suoraan, niin kuin ehkä joskus luullaan, vaan se syntyy keltuaisen pinnalla olevasta alkiosta, Silloin kuin kanan munasolu eli kananmuna on hedelmöittynyt. Uusi yksilö käyttää sitten keltuaista ravintonaan. Kaikki kananmunat eivät kuitenkaan kehity uusiksi yksilöiksi, sillä kananmunii ihan ilman kukkoakin. Miksi kananmunan kuori sitten katosi? Kananmunan kuori on kalsiumia ja etikka puolestaan sisältää etikkahappoa, joka syövyttää kalsiumin pois. Onneksi kananmunia ei sentään säilytetä etikassa. On kuitenkin olemassa eläimiä, joiden kuori koostuu kalsiumista. Tällaisia ovat muun mm. muassa simpukat. Jos vesistöt muuttuvat ihmisen päästöjen ja saasteiden seurauksena happamiksi, alkaa simpukoiden kuoret liuota veteen ihan samalla tavalla kuin kananmunan kuori tuonne etikkaan. Voit myös miettiä, mitä hampaillesi tapahtuu, jos juot paljon. Sitruuna ja hiilihappaa sisältäviä limsoja.